Daniel Dragomir, acuza incendiare la adresa lui Covesi. Cum au funcționat protocoalele dintre S.R.IDNA? Fostul colonel Se.3.T. Daniel Dragomir face dezvluri explozive cu privire la protocoalele dintre Se.3.T. Subliniere IDNA. Prezent în emisiunea controverse, realizat de Andrei Vedin, fostul Colonel Se. Daniel Dragomir a prezentat trei documente din dosarul său din 2014, semnate chiar de elfad Laura Codroacovesi. Documente care. Explic Dragomir, demonstrează negru pe alb cum subliniere e fanacerea se punctre să se, se implice în cercetrile penale. Este o adresă semnat de doamna Covesi, în 2014, prin care înaintează o încheiere pronunat de Tribunalul București, în dosar, este dosarul meu, i prin care îi pune în vederea se Punerea în executare și exploatarea tehnicii CME. 0167 Bucuret este beneficiar secundar. Este o unitate militar din cadrul serviciului, dar îmi voie să nu vă spun care este exact. Practic. Doamna Kovesi trimite ce Acest document, ii spune Ocupaiv de Dragomir, dar vede ii ce se lucrează cu acea unitate militar.Dnaul lucra în comun în echipele mixte. Această unitate i acestea sunt echipele mixte stabilite în baza protocoalelor, a spus Daniel Dragomir, la B1 TV. Fostul colonel se. Puncti. A dezvluit ce datele obinute sunt arhivate în se. I nu există nicio prevedere legal privind distrugerea acestora. Potrivit lui Dragomir, Laura Codruca Covesile atrgea foarte serios atenția propriilor subordonați se pun orice document la dispoziție a S.tre. Doamna Covesii trimite ce serviciul tehnic, ce propria structură din cadrul dna, i le spune sibordonailor să i de la serviciul tehnic precizme ce această unitate este beneficiar secundar. Mai există o adresă tre centrul tehnic de securitate, Ile spune, i le spune vedei. Cooperai pentru ce beneficiar secundar este această unitate. Punct. Aici se mai pune o alt problemă, e anume aceea de resurse. De unde tia doamna covesii care sunt resursele posibile alocabile a e-serviciului, a mai spus fostul colonel se. Daniel Dragomir suscine ce oamenii dinse.3.ti, răspundeau comenzilor venite de la subliniere Iefatna. Cine lua decizia, doamna covesii spunea nu-l mai ascultai pe teroristul X, ascultai-l pe domnul Dragomir. Practic. Serviciul i-a pierdut menirea de serviciu de informații european, stat NATO, i, în loc să fie un serviciu de informații, devenea structură de cercetare penal, I devenea direct implicat în dosar, a mai declarat Daniel Dragomir.